Så når man skal importere fragt fra Kina, så, øh, så ser vi jo nogle fejl, der sker igen og igen. Øh, jeg tror, den mest oplagt og den, der er flest, der falder i, øh, det er nok den, vi kalder fragtfælden. Øh, det er, hvor man bestiller nogle varer fra en leverandør, og leverandøren kommer med et fantastisk tilbud om at tage, transportere varerne helt frem til, øh, til Danmark. Øhm, og det lyder umiddelbart øh, let, og det, det lyder godt, så det vil sige, det er der mange, der vælger at gøre. Det, der sker rent praktisk, det er tit, at øh, leverandøren så finder en speditør, en lokal kinesisk speditør, som de har en aftale med, øh, og får sendt godset sted, øh, men de får sendt afsted på de handelsbetingelser, som hedder CFR, eller Cost and Freight, som betyder i virkeligheden, at din kinesiske leverandør betaler transporten helt frem til havnen, eller til lufthavnen i Danmark. Det gør, når godset ankommer, så er der nogle flere omkostninger, som øh, importøren dig typisk ikke havde forventet. Øh, når godset ankommer, lad os sige, at det kommer med søfragt, så bliver det pakket ud i et pakhus, og så skal det bringes ud til dig. Udover det, så skal det indfortoldes i Europa. Men de omkostninger de er ikke dækket under en CFR-løsning, så det betyder, at der kommer et firma til dig, og siger, at nu har vi modtaget dit gods, og vi vil egentlig gerne indfortolge det og levere det til dig, men det kræver lige, at du afholder den her omkostning, der er for lokale omkostninger, indfortoldning og hvad der nu ellers må være navn på det. Det er der er et problemstilling her, det er, at den omkostning normalt bliver uforholdsmæssigt stor, fordi sådan en agent eller sådan en speditør sidder lige pludselig på dit gods og kan fakturere stort set, hvad de vil, fordi du har behov for godset. Det andet er i det, for at man som speditør kan blive udnævnt som agent for en kinesisk speditør, så er der ofte behov for, at man på en eller anden måde fører en betaling tilbage øh, til den speditør i Kina, og den omkostning skal selvfølgelig også dækkes. Så der er rigtig mange, der brænder nallerne og ender med at betale mere i lokale omkostninger i Danmark, end hele transporten fra Kina til Danmark eksempel koster. Den anden udfordring, som vi tit sidder på, det er, at folk ikke er klar over, at man ikke er fuldt dækket, øh, hvis uheldet skulle være ude og kassen skulle gå tabt eller det skulle blive beskadiget. Der er sådan nogle internationale konventioner, som gør, at øh, speditører er ansvarsbegrænsede. Øh, på søfragt er man typisk ansvarsbegrænset til noget, der svarer til 15 kroner per kilo. Øh, på luftfragt er det lidt mere, der er det typisk 150 kroner per kilo, og på vejtransport er det, 100, undskyld, er det 70 kroner per kilo. Realiteten er, hvis ikke man er forsikret ud over det, så kan man ikke gøre krav på at få mere tilbage end den ansvarsbegrænsning, hvis nu man skulle miste et gods. Det er rigtig ærgerligt, hvis nu man har købt et parti et gods i Kina, man får sendt til Danmark, det går i stykker eller bliver mistet undervejs, og man tror, man er fuldt dækket, så man kan købe noget nyt gods og få... få til Danmark. Det kan man reelt ikke. Det er kun den her ansvarsbegrænsning, der sætter øh, det beløb, man får tilbage. Den måde, jeg kan komme rundt om det, det er ved at tegne en transportforsikring. De er normalt ikke ret dyre, men man skal selv være opmærksom på at få dem tegnet, når man bestiller sin kurstransport. Den øh, sidste og kan man sige, den tredje, udfordring, tre, den tredje udfordring, vi ofte ser, det er, øh, at folk ikke er helt klar over, hvad transittiderne egentlig er. Når man går til sådan en konventionel og traditionel speditør, jamen, så får man tit at vide, når man importerer fra Kina, jamen, hvornår ankommer godset til havnen. Det kunne være Københavns Havn, det kunne være Hamburg eller en anden havn. Øhm, men det er typisk, hvornår selve skibet ankommer, for det er faktisk talt ofte den mest sikre dato, at en speditør har, og udover det, så er det den dato, der lyder bedst, når man sælger sit transportprodukt. Det der realiteten, det er, at hvis man får at vide, hvornår godset ankommer til Københavns Havn, så vil der normalt være noget tid imellem, det ankommer, til det bliver indførtållet, til det kommer ind i et parkhus, og til det bliver leveret til dit parkhus eller til din adresse. Og det kan godt være op til en uge. Så det vil sige, at folk tager fejl af, hvornår det her ankomsttidspunkt er, imod hvornår det reelt de får leveret godset. Hvis du klikker op i højre hjørne, så kan du læse meget mere om fragt for Kina. Hvis du klikker ned i venstre hjørne, så kan du se en lille sjov video om, hvor hurtigt man kan bestille på Transportecker.